Čau. Takže čau, já vás zdravím, tady je Felix Zoko, co rád se zdí v autě. V autě. Tenhle ten příběh je pravda, vážení, a, a, a jsem tady proto, abych vám řekl, o čem budem dneska mluvit. Budeme mluvit o manifestu lidství, který je zaměřený prioritně na dobro. Já jsem prostě kluk, jsem Jirka a dělám si tady na světě z toho, co jde, z toho, co je možné a z toho, co je dobré, co chci. Bylo to dobré vždy v mém životě a nebylo to nikdy tak hrozné, jak by se mohlo zdát. Avšak mně osobně teda jako píská hodně v hlavě, slyším to i teď a vím, že se to dá regulovat. A když se to dá regulovat na dálku, tak co? Tak to je nějaká technologie. Jsem teda docela hodně velký kuřák. Pojďme změnit na chvilku téma, nechce se mě o tom s váma bavit, Škoda, že to neslyšíte, jak to tady píská. A ve výsledku já vás přece ochraňuji, takže já jsem rád, že to neslyšíte teda v tom případě. Pojďme se bavit o tom manifestu lidství a určitě tam jde o to, že jaké toto můžou být technologie. Takže může pískat satelitní příjem, mm. může pískat rádiový příjem, můžou pískat počítačové komponenty, pak můžete mít například Mikrofon, který bude na webkameře, jako to mám já, ten taky trochu píská. To je potřeba zdůraznit. Pak se tomu říká taky tinnitus. To je další věc, ale to také není zrovna můj případ. Já nemám tinnitus. Ale působí to na mě stejným způsobem jako na ty lidi, který tinnitus mají. Říká se, že toto pískání slychávaly největší světové mozky dosti často. Co je to za signál? Pojďme se o něm bavit chvilku. Felixek učí. Felixek je zako. To byla další logická spřežka, která mě tady napadla a která je neměná protože Felixek učí, to je jeden význam, a Felixek je moje jméno. Takže Felix. Uh, teď jsem zapomněl trošku myšlenku, ale možná si to jste schopni domyslet, dávám tam určitou část prostoru. A pojďme dál k těm technologiím. Tyto technologie jsou dosti malé, ale nejsou vidět na CT, EKG a podobných věcech. Avšak, kdyby někdo měřil mozkovou aktivitu mého mozku na různých uh, sinusových prostě základech frekvence vibrace, která ze mě vychází, By tam někdo připojil takové ty malé, jak se jsou trošku pod tlakem, ty, Uh, snímače vlastně, tak uh, by naměřil různé hodnoty v různých momentech i mého klidu. Můj klid je super, dělám si v něm co chci a teďka, že vám ukazuju, ukazuju prsty, je dost důležité, protože jsem skiller na neverbální komunikaci. Nechám se oblbnout, prostě neverbální, komunikací. To je ta, jako těla. Aby bylo jasno. Nejsem ale úplně skilled třeba na všechny věci, ale snažím se být, protože si mi to líbí. Být skiller je spad. Proto bych chtěl pozdravit z pohledu manifestu lidství Silver a prostě někde v Rým. Skilar, To je top holka, která tady tancuje v Čechách. To je skiller mezi určitýma top lidma, kteří tady jsou ve, pos... ve České republice. A já teda jako hodně jsem metrosexuální, já jsem opravdu jako dost metrosexuální, kdy mě přesto ego jako nejde úplně ta hlavní vibrace, ale ta vibrace, která tam jde jako alternativně, víš co, tak uh, je hodně jako na místě. No a tak to je z pohledu lidství to byla dnešní lekce a já vás zdravím a doufám, že se vám líbá. Tchau.